Jeg hedder jeg var til foredrag med Lars AP om fucking slingsbegrebet for et par uger siden. Og den lavede jeg en ballonhund til Lars, og han sagde, det der, det er bare nice. Vil du ikke lave en video, og så er det ikke det på hjemmesiden. Og hvis I prøver at kigge her, så kan I se, vi er til en kongress, en kæreste og jeg. Hvor der er en frygtelig masse mennesker, der får mig ud af at lave ballondyr og ballonhund. Så Og snart man lige hiver pumpen frem, så kan man ikke bare fylde et lille barns hænder med en lille øh, hund, en lille, lille kabeløje, et legetøj. Man kan også efterlade et røde og et lille varmt hjerte. Så de er helt perfekte til at være fucking flinke. Ballongerne, dem kan I finde i jeres bogus, eller højteks måske. Kig over hvor de har flag og andet til at printe op med og det vi starter med, det er at vi laver en lille snude og der drejer jeg rundt så laver jeg to ører, øre 1, øre, øre to og så låser jeg ørerne. det okay, her dreje her man. et par gange og så har vi allerede <laughs> en sød lille hund og den, Janka, den er helt perfekt at starte med fordi det er det samme trin vi gør til ører, til forben og til bagben. Så der er simpelthen træning lagt ind. Det er fucking fint af den, fandt på ballonhuglen. Så laver vi en lille hals. Og der skal I lade være med at tænke på, at I faktisk smeder halsen op på en lille ballonhug. For så får jeg i hvert fald fået i øjne For Forben 1, forben 2. Og ligesom før, op her. Og ride rundt for at låse. Og så kan I selv tænke nu, skal det være en meget, meget lang rådhund eller skal det være en hund, der får en ordentlig lang hale. Vi går af med en ting her. Og igen. En, to og tre. Og dermed har vi to bagben. Samler dem og låser dem fast. Jeg håber, I får fornøje til af det. Go, go, fucking, green.